My jsme naši politiku postavili tak, že jsme konstruktivní, že když jdeme do voleb, tak nestavíme naše, naše volby na tom, že říkáme, ten dělá tohle špatně, ten je špatně, ten je špatně i ve sněmovně. Pokud si myslíme, že jde něco špatným směrem, nabízíme nějaký řešení. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem Jiří Kadeřávek a jsem otcem pěti dětí. A mým šestým dítětem je Pirátská strana. Mohl v senátním obodu Kolín mýmám jako velkou výzbu a chci být důstojným reprezentantem kolínského oboru. Děkuji vám za pozornost. Mým hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se v naší zemi dařilo všem a každý měl možnost uplatit své schopnosti. Aby byla Vysočina plná života a lidé nám z ní neodcházeli. Je potřeba začít řešit příčiny regionálních problémů, nikoli jejich následky. Máme dobře zmapovány problémy ve zdravotnictví, dopravě a ochraně životního prostředí a víme, jak je řešit. A já osobně věřím, že s těmi lidmi, jejich týmy, ale i s programem, s kterým jdeme do nadcházejících krajských voleb, dostaneme podporu občanů a občany nám tak dají šanci změnit budoucnost. Děkuji.